Věděli jste, že téměř všechny informace, které ve svém okolí vnímáme, jsou tvořeny světlem? Co vás ale možná překvapí ještě více je fakt, že světlo, které vidíme vlastníma očima, tvoří jen velmi malou část elektromagnetického spektra. Elektromagnetické záření, které má delší vlnovou délku, má menší frekvenci. S kratší vlnovou délkou naopak frekvence roste a sní také energie, kterou záření vydává. A jak vypadají v elektromagnetickém spektru různé objekty? Ukážeme si to například u slunce a lidské ruky. Nejdelší vlnovou délku, a tedy i nejmenší frekvenci, mají rádiové vlny. Těmi se šíří například rozhlasové vlny, televizní signál nebo Wi-Fi signál. Zatímco slunce je viditelné v rádiovém spektru, lidská ruka rádiové záření nevydává a taky v tomto spektru vidět nemůžeme. Po rádiovém záření následuje mikrovlné záření. Sem spadají vlny, které vyzařují radary a nebo je využívají mikrovlné trouby. Stejně jako u rádiových vln, ani v mikrovlném záření není lidská ruka na rozdíl od slunce viditelná. Na mikrovlné záření navazuje infračervené záření. To vyzařují objekty, které mají vyšší teplotu než zdroje rádiového a mikrovlného záření. Pro jeho sledování můžeme využít například termokameru. Slunce i ruka jsou v tomto spektru viditelné, protože oba objekty vydávají dostatečné teplo. Větší energii než infračervené záření má viditelné světlo. To jako jediné můžeme vidět vlastníma očima, ale tvoří jen velmi malou část elektromagnetického spektra. Slunce i lidská ruka jsou zde samozřejmě viditelné, tak jak je běžně vidíte na vlastní oči. Podrobněji se viditelným světlem budeme zabývat v dalším díle naší série. Po viditelné části spektra následuje ultrafialové záření, které se šíří například ze slunce. Díky němu se můžete opálit, ale pozor, také si můžete kůži spálit. Do jisté míry nás před ním chrání atmosféra země, ale také je důvodem, proč je dobré se v létě natřít opalovacím krémem. Slunce je v ultrafialovém záření viditelné a stejně tak i lidské ruce, protože lidské tělo obsahuje bílkoviny, které jsou v ultrafialovém spektru viditelné. Další na řadě je rentgenové záření. To má krátkou vlnovou délku, ale velmi vysokou frekvenci. Projde i našimi tkáněmi a díky tomu můžeme snímkovat naší kostru, pokud si například něco zlomíme. Slunce i lidská ruka tedy mohou být v rentgenovém spektru viditelné. Největší frekvenci, a tedy energie energii, má gamma záření. To vzniká při rozpadu radioaktivních částic, nebo výbuchu hvězd a jaderné bomby. Jak si dokážete představit, gamma záření je velmi nebezpečné. Velkou část vesmírného gamma záření odstíní naše atmosféra. Zde na Zemi nás předním ochrání pouze velká vzdálenost nebo dostatečně silná vrstva olova. Slunce gamma záření vydává a proto ho můžeme sledovat. Lidská ruka ale samozřejmě ne a proto ji v gamma záření sledovat nemůžeme. My lidé můžeme sledovat pouze viditelnou část elektromagnetického spektra. Velká část informací přenášejících se elektromagnetickým zářením tedy zůstává našim očím skrytá. Vynalezli jsme ovšem spoustu přístrojů, díky kterým můžeme pozorovat věci na naší planetě i mimo ni, nejen prostřednictvím našich očí.